ويش الاصدقاء الحلقه أه ديال اليوم غادي يكونوا فيها غير واحد الاجوبه على هاد الاسئله كاينين بزاف في الانترنيت أه لقيتهم وقلت علاش لا ما ندخلش نطربوا فهاد السوجي هذا الحقاش راه كثروا هاد الناس هادو أه وبغينا نشرحوا للناس الاخرين كيفاش ومنين وعلاش وهادشي هذا شنو هو دونك غادي نحاول نجاوب غير على هاد الاسئله هنايا غادي نحطوهم ونجاوب عليهم الحلقه ديال اليوم غادي يكونوا فيها ممثلين أه بنقول نقول مثليين <تصفيق> <تصفيق> الله يهديك ديالنا شكت# أو شنو كتعني المثلية وشنو شنو هما الأسباب لي كيأديو للمثلية واش كتكون برغبة ولا اختيار ولا لا بالسيف أو لا بزاف ديال الحوايج أه سو مهتم أو بال <تصفيق> <تصفيق> بالميم كميونيتي اا أه... شي هذا يضحكني وحق الله ماشي زعما مستتير ولا كنتقرد زعما بهذا اللونجاج هذا وغادي نجاوبوا على شي اسئله اللي المعظم ديال الناس كانوا كيطرحوها وكنت كنلقاها في السوشيال ميديا بحال شنو هما اكثر الدول العربيه اللي كيكونوا كي فيها الميدليين أه... راكم ما غاديش تيقول قلت لك لكم شكون هذه البلدان هذو اللي ديتو كيضحكوا حق الله كيضحكوا حك الحقاش ملي كنقرا شي مقالات كنلقى بان الغرب تيقولوا كاريو واحد الجينات وكانوا شحال هادي و الى تزوجوا راه كيتطوروا غادي يولي عندهم داكشي من بعد فاش يولدوا شي حد غير يوليوا عنده داك داك اللعيبه غادي نقولها داك الداج داك, داك, داك النقشه غادي تكون عنده حتى هو راه هاد الناس هادو كيحاولوا ما امكان اتمصوا الهويه ديال بنادم داكشي اللي طبيعي اللي ناتوريل وما باغين يحيدوه يعني ويبدلوه بشي حاجه اللي مصنعه يعني نقولوا حنا نقولوا حنا هاد الكون هذا جام لعابات كاع وعلاش جاب هاد دي. اه هادي اه وعلاش جابت بهاد اللي كاين الخير الشر الذكر الانثى اي حاجه منها جوج راه ربي راه ما خلق تعرف شنو خلق وحط داك الشيء محطوط نيت بواحد الارقام وبعض الاحصائيات اللي ما قدروش يوصلوا لها ومعمر العلم غادي يفسرها ومعمرو غادي يفسرها لا قبل لا من بعد ما عمر غادي يكون شي حاجه اللي غتفسر شي حوايج راه العلم راه ما كيفسرهمش راه صعيب يدخل فيهم المهم ماشي هو هذا موضوعنا الموضوع ديالنا وشنو هما اكثر الدول العربيه اللي فيها المثليين الدول العربيه اللي فيها المثليين الاساتذه ديالنا كتقول الاحصائيات اللي لي كاينه كتقول سيدي بان الجزائر ولبنان وما اكثر الدول هما البلدان العربيه اللي فيهم بزاف اللي كيصرحوا بانهم ممثلين ما بغاش خرج لي ممثلين مثليين جنسيان و كيرجع داكشي لقبولك دول داك الفئه ديال الناس اللي عندهم في المجتمع وهانيه عندهم يعلنوا الميول ديالهم بلا ما يخافوا من حتى شي حاجه وبشكل عام واش المثليه حرام ولا حلال اوف كورس حرام <تصفيق> إلا لو تحللها انت, أنت ولا أنت ولا شي واحد آخر، السؤال التالت شنو المعنى ديال الشخص يكون مثلي؟ المثلية هو انجذاب عاطفي من قبل شخص لشخص آخر من نفس الفئة، يعني ذكر كيمتاتل الذكر، ولا أنتك كتمتاتل الأنثى، آه هذا واحد السؤال آخر في فيسبوك أسيدي في قال لك واش النساء مثليات بالفطرة؟ كيفاش مثليات بالفطرة؟ النساء أسيدي كي كنعرفوا حنا كاع جميع الرجال، بلا ما يحتاجوا لا مثلية بلا تا حاجة، تنظن بأن المفهوم ديالي راه بلغ لك ال... واحد الاحصائيات كتقول بان 7% ديال النساء العازبات كيكون ما بين 20 والخمسة 35 هذه الفئه هذو هما اللي يقدر يكون عندهم ميول لهاد النشاطات هذو ولكن الغالبيه راه ما غاديش يكونوا مجوجين ولا في علاقات حميميه اي وحده لقيتي صحاقيه بالمصطلح باللغه العربيه فدارت انيره هي اللي بغات فهمتيني هي اللي مشات بمحض الاراده ديالها ولكن كاينين شي وحدين في علاقات ماشي وثالثه تشبه ذاك الرجال ولا فهمتيني كيجي هذاك الشيء ويرد ولا اصلا هي غتكون مختلفه شي شويه ماشي كما الناس العاديين بان أغلب الناس اللي نورمال فراهم كراجل كيفكر في مرا ولا كامراه كتفكر في راجل هذا هو الانسان العادي ما هي عاصمه المثليين اي اي اسرائيل السيدي قال هي العاصمه ديال المثليين خلينا من الجزائر ولا وكتعرف مجتمع الميم أسيدي هدشي هدا راه هل <سؤال> هي جوج التحدت مع المثليين أش غادي دير لهم أه شوف حنا# حنا ديننا دين الرحمة تبقى مع بنادم تنهيه فهمتيني ماشي تضربو ولا تضربه ولا دير فيه شي حاجه زعما غادي تخليه يبطل لك الشيء ولا ما يبقاش يديرو، هاد الطرق هادو ما كينفعوش ومعمرهم كانوا كينفعوا لا قبل لا آه دابا، زعما تشدو تعطي المقطله العصارة راه غادي تشوب راه ما غاديش تشوب راه يمشي يبرد عليها بشي, بشي براداتاي، بزاف آه ديال الحوايج، هل الحب حلال ام حرام يا شهر آه هذا سؤال محبوب هذا آه سؤال صعيب شويه. <تصفيق> ما يمكنش يكون الحب حرام حاشا راه حاجه باينه دوك اللي من خلقناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. تعرفوا التعارف الاصل ديالو راه ضروري غادي يكون مبني على محبه والحب هو اللي يزيد يعاون دوك دوك البناءات باش يتبناوا ضرب باللغه الخشبيه احسن تجي بسيطه وكتفهم الناس وكتفهم مزيان <تصفيق> ا ماشي حرام صافي راه المعنى باين 200 هل الميت اللي يدخل للجنة إلا بقى غادي فداك التمثيل ديالو كيمثل، ما تابش زعما من التمثيل راه تنظن بأن راه غادي يدخل الجنة، أوف كور الصراحة واضحة، بقا شحااا كلشي متعلق بالإختيار، كلشي متعلق بالإختيار، واحد النقطة زوينة وبسيطة ومفهومة بكل البساطة ديالها، شوف ربي أعطانا الدماغ وعطانا الإختيار، سير أسيدي تشوز مع راسك. كل خير باش تمشي دير الخير غير دير الخير كاين شربتي تولي شي رير ومكار وتضرب وتنشر وتنصب وفهمتي يعني شيء. بالاختيار ديالك صورتي شي واحد يقول لك انا راه خلاقته هكا ولقيت راسي هكا ولا كاتش هادو راه ماشي مبررات واي واحد يبقى يعطيك شي مبررات عرف بانك دافع على داك داكشي ديالو اللوجيك راه واضح المنطق راه باين اي حاجه راه العافيه راه اذا را مشيتي قربتي عنده بالسبع راه غادي تحرقك الا ما يلا قربتي له وحطيتي عليه سبعك مع هادشي هذيك صور الامور راه واضحه لماذا يتحول الرجل الى مثلي دائما كتكون الاسباب النفسيه دائما دائما راه هذا دا واحد الجانب راه الناس راه ما كيعرفوش ولا ما كيعاوش به ولا ما باغينش يعاوبوه كاينين واحد الكاتيجوري ديال ديال المثليين كتلقى راه تيبان لك وانت راه تشوفه تقول ممثل ولكن هو راه ماشي ممتل هو راه عندو علاقة مع بنات شي حوايج خرين ولكن الهضرة ديالو أو التصرفات ديالو كيشو# كتشوفو من نتا على أساس راه بحال شي بنت دونك داك داك الكاتيغوري بالضبط راه ضروري غادي تكون تلاقيتو مع شي حد ولا المهم جاتكم شي خبار ولا شي بلان هذاك تلقاه كابر وسط البنات اصاحبي كتلقى بنان كابر عايشه غير مع البنات ودار كلها عامره بالبنات ما فيهاش الرجال قلالين راه علاش علاش علاش, علاش خسر الراجل والمراه في التربيه ديال الولاد؟ باش واحد يكون رطب وواحد يكون خشيم باش يبقى هذاك البالونس ماشي غي غيكون رطب بزاف واش فهمتيني؟ راه هادو هما هادو هما هادو هما الاشكاليات راه تاتربي التربيه, التربية راه مهمه سؤال آخر قال لك لماذا خلق الله المثليين؟ ربي ما عمرو خلق المثليين هاد الناس هادو هما شنو شنو اني انا راه تنقول لك راه شوف فكر غير باللوجيك علاش غي خلق ربي المتلين باش غادي يعذبهم ولا باش زعما غادي يستمتع هو استغفر الله العلي العظيم بالعذاب ديالهم ولا بشي حاجه ديالهم راه كل واحد راه مسؤول على الافعال ديالو اللي كيدير ديال. حنا راه خلق ربي ذكر وانثى راه كلشي كلشي كلشي كلشي مخلوق من النجوم من, من الخليه وانتا غادي هادي يقبل الله توبه الميتلي وفي كورس ربي غادي يقبل التوبه ديال اي واحد اي واحد كان كيدير شي حاجه وتابع ليها راه ربي راه هو التواب الرحيم هذا راه ما النقاش بزاف ديو صديق قال ما هي الدول اللي تمنع المثليه الدول اللي غادي تمنع المثليه غالبا احنا العرب كشفنا مؤخرا في المونديال ديال قطر يه... على الراس ديالهم أه... وكيتعاقب عليه بالسجن في الدول كويت، مصر سلطنه عمان قطر سوريا والاعدام في ايران والسعوديه وقطر يا شرق الامارات العربيه المتحده والله تشتيت يا اخي الممثل في هذه هي امك تيعدموا تقول لهم خصايا وما التمثيلة للاساتذة و حاولت نهضر غير بطريقة مضحكة و وفي نفس الوقت فيها واحد شي شوية ديال المعلومات المثلية هي بنات اللي, اللي كيختارها و اللي كتكون فيها واحد المشاعر الرومانسية و نجيدة بلي نفس الجنس ديالك آه انا أنا مبغيتش تفهم ليا انا كنبقى نسول صحابي تا مرا شي اسئلة كنبقاو غير نضحكو عليهم فهمت <تصفيق> معندهمش الجواب كنظن بان راه بزاف ما يتقالو الوقت مكيسمحليش ندير بزاف مكرهتش نبقى نهضر نهار كامل و... <تصفيق> ولكن لكن كلشي عندو ان شاء الله نكملها في الحلقه الجايه ونحاول نزيد ونتحمل قفة الموضوع اكثر تحياتي